هنا بيسه ولا كيف اليوم غانشوف تريك ديال باكليب ما باضرش فيه دي ما دير لك سي وريت كاملين سكيتور قديم عنده باكليب اسيوريا يعني كيدير واحد كاع لي سبوت رين، طروج اي حاجه تعطي كي ضربها صور يورينا دابلي تيكنيك كيفاش باكليب كتلعب غادي نبداو ستيب باي ستيب نعلموا الباكليب بالنسبه للطوب بالنسبه للويتي باش هو يوريكم كاع لي بوينت لي تعلموا باكليب في المستوى ديالهم ها عاكين آه هذاك هادشي شي حوايج اللي ماكتعرفوهمش يعني التكنيك كيعرفهم شي واحد اللي مقاس تريك مزيان يعطيك نقطه ضعف ديال التريك اللي تجي يقدر يكون فريك بي يقدر يكون فيتاس واش ان شاء مع هاد الفيديوات نشوفو بطيء كيفاش من بعد غنشرح لكم بادر ستيب باي ستيب باش C'est un problème de la tête On a déjà Donc bien assuré Comme les rues Ils sont bien arrêtés On a fait le couche C'est bien assuré bien assuré Il est bien assuré Le couche du couche une fois on a fait le couche C'est pour tous les cas Le في هل ذات من العام sustained؟ هناك هناك فرصة خط Aquí عندما يأتي في في ماشي مشكل المهم واخا تسول هاد الموغمون ديال قولي وين تصق قولي كتلصق في البلاص واخا كل واحد عنده التكنيك ديالو ولكن اسهل هي مزيان في زعما شاد في السلايد وباقي مقليسي كما كتشد طويله اجبر غير على ديك باك لي 50 باك لي باك لي تو فيكي عاديه باش في بالنسبه ديال هي اللي اي تكون ماشي هنا نعم ماشي هنا نعم. تكون هذا هو هذا الرجل هي اللي في الباكلي هذا نعم. هو في <مشي> هو <مشي> هنا الرجل ديال هو خاصك الوقت ديال الوقت و بيان سور هاديك لو طون اه اي حاجه اريكسيوني غترجع للورد، زفات الورد، زفات الكذاب، غتحس بك. الحوايج، الحوايج، الحوايج اللي كنقول أنا كنخاف منهم بزاف ديال لي سكيتر، هو الباك هو تهرب ليهم، يعني ضرب باك ليب وتهرب ليه. حيتاش لا هربات ليك غتقدر تجي بلانشا، فوالا. ولا غتقدر تجي على الكشاف ديالك، ولا على راسك، ولا على. فوالا، واشنو هو؟ البنات كيمشي لها بشوية حتى كتعلم، وديك الساعة راه غتولي عندو دايزة مزيانة. يعني ما يمكنش شي واحد عندو ما عندوش باك سايد غراند، وما عندوش باك فايفو، وما عندوش با لقد قلت لي واحد ما عندو... ما لا تجد فلوقا لا تجد فلوقا لا لا لا الاوت ديالها زعما عادي كيبقى غادي كي عادي بيتي ولي ما ولا يمشيش لقدام بزاف لي سونسيال في الغاتليب ما خاصك ما هكا خاصك فريمون تكون واقف يعني plair dir chi wahed direct first one ana ghadi nhatto wahed daba ghadi nhawel first ####ديما تكون كون تسكيت تكون هكا# تكون هكا أو هكا باش تكون بحال الميزان هكا غيجيك ديال ديال ديال في الفيديو تمنى تكونوا عرفتوا لي تيبس ديال الديال الديال البكليب عكلوا على ال قال لي يكون تبقى وقف هلا كم تبقىش ده هلا كم وما تبقىش مثلا يعني شيء آه يعني في البفيلتاس اللي خاصة ناحية يعني بس كريسي في البفيلتاس قلت مروك عليك صافي عاودوا شوفوا عاودوا شوفوا الفيديو مره جوج ثلاثه باش مزيان شو نقصطو شي واحد الفيديو الجاي تعطل عليكم في فيديوهات الدراري دراري تعطل عليكم في ولكن الوقت ما واحد واحد في الشهر ديال فيديو في هنا كملكم تكونوا حاضرين بشوفوا بشوفوا كيفاش غادي Thanks a guys video. See you.